10. Първата универсална възстановяваща грижа за кожата. С регенериращ концентрат от 10 активни съставки, побеждавате 10-те признака на старението С едно движение. Бръчки, еластичност, гладкост, тонус на кожата. Универсална грижа срещу старението на кожата. 10 неща наведнъж. Това правим всички, нали? Ново. в 3PR10 от Лориан, Париж. Защото го заслужаваме. на кафе днес е тук, заедно с дъщеря си, вижте коя е тя в следващото видео. Лазара Златарева, Береано или по-известната на всички нас, като Кака Лара е дългогодишен телевизионен и радиоводещ. Лара държи да признае, че Кака най-част от името, въпреки че идеята е да останат историята като Кака, а не като Лели или Баба, не се интересва. Лара е акцията по образование, но става популярна на широката публика като водеща на детското телевизионно предаване «Милион и едно желание». От брака и с телевизионния журналист Владо Баряно, се ражда дъщеричката им Бернарда, която е най-ценната в живота и на двамата. Повече за отношенията между майка и дъщеря и за истинският живот извън светлините на прожекторите ще разберете в следващия наставник. Thank uh -huh. <laughs> you. Да Искам като птица да се рея на да пея и да се спея Искам да лодея и да знам защо живея Искам като слънце не че сърце да сгрея А път се нея, прожив как нея Искам да намеря списъла, да продължа по пътя си Напред да дичам бъдещето да градя Да правя хиляди неща от сърце и душа Без да съжаля, да допускал съм аз доста тъпи грешки, но знам, че тъпите младешки грешки са човешки И колкото и да са тежки, старите болешки Със времето подменят се, като стари трешки Минало са минало, е отдавено с гърба оставено, оттавна е забравено, Подправено за бър. ар! И нека ми се смеят, и нека да ме плюят Но нека всички въздухари първо да ме за това, че бях пада, не съжалявам Миналото днес ме кара да се излисявам Кой пил там бе въздухари гадни и кой днес прави драковете бори, кой този, който здраво стъпил на земята? Счупи микрофоните и тресета опаса, сблясък е в ушите ми, е в главата ми, любота сърцето ми е камака, ръката ми. Каквото и да става, няма да разбирам да се боря. Знам, някой те ще пребъже моите боги. Как си как, може, бе? Как? ще бе няк гаден. Говорил съм са не хоро. Ще, ще имаш кентите с няко дни. Какви пари ти отлисива, ненормални? Какво сме ми те пари сега? Аборта го прави заради бебето, не заради себе си. Не мога да направя аборт в четвъртия месец, съм шибаняк. Кой го направи ти, като си толкова смел? Але, как искам, че разбия главата му Това е нормално. То, Много мислиш, че може да е Когато поискаш, да не Къде беше последните павили за Христо майка, гуниеве! Нема вибираш! Ай, вей! Ходи да пише на количка ватко. Сам ко ти хор! Айде му шко! Коле е откъде сте аз? Ей, ти е! бе! пусне! Пусне, пусне! на Дават! Остава. No, да да, не си събнеркал тук. Бал си е макът всичко. С кинците? Mm -hmm. <laughs> И аз съм така. Загази гава, Аре, ме, загази от папур. Луч ми купа, <рък> <рък> Не си спада разтоваш. Абе ти ми, лисер. Да, не, тук правя? Нищо не е предането. Не са й чул? се преди един месец. Прекър с помпите го е А не взема? Два дена след него не на взема. намериха го с две спринцовки не него празда. Не му издържа, че вие. ски, че няма никой тук. Станаха само някакви нови звезди се появят. Та парата. Какво е? Нищо влюбих си. Лошо. Познам ли? Си е, бъл. <laughs> Не мога да бъде. Четавам баща. Как са се Добре. Вече са супер. Много поздрави ми Аз Аш става човек, принц? Човам някъде, че си слагали хората парафин в кура. да вземе и той да се тури. И така да му се схване, че да му го резнат. В момента принца е принцеса. <съща> Всички се повъркахте, Кополе. къв всички въздухари първо да ме чуят. Затова, че бях пада, не съжалявам. Миналото днес ме кара да се измисявам. Кой пил там бе въздухари гадни долни. И кой днес прави траковете болни? Кой е този, който здраво стъпил на земята? Чупи микрофоните и тресе талпата. Раса към очите ми, ума е в главата ми. Това със сърцето ми е камъкъв ръката ми. Каквото и застава няма разбирам да се борям. Планал Господа ръката, аз минава през вратата, под резата на двата цвята, са санато ме дърква за гръката, искаме в казара, искаме да изпръжи моята душа не обоздана. Спастителя му казва, да ме пуска и да бяга, за да не изпадя у нас Всяка на секунда, всяка минута, всеки ден, но като пях пъти пътуваш, по пътищата неведомли господи, пътищата без води, вече отъркали без води, пътища любими светли и незабравлими, плешно сея ни съща си, а Pour ce qu'on prend От страна на Дяков. Калво. Тони Калво. Също него е шоко. Калво. Продължава да задържа топката. Сега вече може да центрира и го прави. Там Райков опитва удар с глава. Беше блокирано Татанасов, на отново възможност за Левски. Този път Барт успява да изчисти. Сините са в атака. Натиски на Левски в тези заключителни минути. Лешки играе два банк в продължението на матча. Лудогорец води с два на Три минути имат на разположение двата отбора. Лешки се да отбележи гол но от дохорец, за да се запази от такъв. Ето им отговора от тактическа гледна точка на Ивайло Петев. Смяна. Иван Стоянов. Футболиста, който преди няколко седмици пристигна от руския ланя, в Кавказ, се появява на терена. Той е с мен я Марселиньо. Да, вечер. Обаждам се да съобщя, че убих майка си и сестра си. Мадос 2, блог 20, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Нарушение на Гъргоров, Иван Спянов чисто отне е топката, но Георги Оленов изчака преди да маркира нарушението за опасната игра на Емил Гъргоров, няколко секунди по-рано. Четвърта минута на добавеното време. Центриране на Гаджев. Това, това, това, е това статично положение Марианов Нямов. Отлична работа за водогорец в защита. Сега става опасно за Левски. Фау на башлият. Нарушение което...